جبين النيل في ساعه الصبح انا جاهز ومتسلح لكل دخيل عروس الشر يا بلدي يا درهم جبين النيل في ساعه الصبح انا جاهز ومتسلح لكل دخيل الله يبارك خطوتك ويعلي دايما كلمتك الله يبارك خطوتك دايماً كلمتك. انا روحي فداك ولا ايها يومات كتير بتتغير بشوف صورتك ولا ايها يومات كتير بتتغير وشوف مكتيك بكل مكان يخلي العقل يتحيق بلدي يا بلدي شموع بلدي بلدي يا بلدي في الليل سهران بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي وبيجدد في أفكار بلدي بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي يا مسحة نور بلدي بلدي بتشاو و يا بلدي بتشاو و يا, يا, يا بلدي بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي الله يبارك خطوتك يا دايما كلمتك الله يبارك خطوتك يا علي ايه <تصفيق>